ابتدت فرايد الفكر التهايل في حب الخلود عسى الله لا يهينا والف مبروك حفل بنت الحمايل جعل ربي بخلود حط السكينه اقبل التمشين في المشي الأصايل في جمال مخمل وخطوه رزينه نادره بزينه في حضر قبايل والطبعها اللي ما عرف معنى الضغينه عودها غصن مع النسم التمايل من ضياها نورت المدينة مهرتك تفرق عن مهار الغواني يا هنيك مسعود بزينك كله بنت ابوها عزها راعي الجزايل بنت عود مجلسه كل نذله ابو سعود بفعلهن وما سطايل ابو سعود بفعله وما سطايل والله اللي زارعه فيه الخصايل ام سعود كل خصلطي بزينه والسند لسعود على روس كبر الافعال شايل بالفعول اللي تعجز خابرينه والعمامه اهل الفعايل الجزايل يوم اهل الكلمه تنكاسبنا والخوال العز عرف من السلايل وما السعد للي نفسه حزينه تحدي الصقايل، اسمهم وقت العزاوي محتمينا، ابتدت فرايد الفكر التهايل في حفل خلود عسى الله يهينا والف مبروك حفل بنت الحماية جعل ربي بخلود حط السكينة أقبل التمشين في المشي الأصايل في جمال مخمل وخطوه رزينة نادرة بالزين في حبروك ما عرف معنى الضغينة عودها غصن مع النسم التمعيل من ضياها نورت كل المدينة مهرتك تفرق عن مهار الغواني يا هنيك يا مسعود بزين كله بنت ابوها عزها راعي الجزايل بنت عود مجلسه كل اليدلة ابو سعود بفعله ما سطايل ابو سعود بهالخصايل ام سعود كل خصلت طيب زينه والسند سعود على روس الطوايل واخوها حر على جزله يمين ابو غلا كبره الافعال شايل بالفعول اللي تعجز خابرينا والعمامه اهل الفعال الجزايل يوم اهل كل مشدٍ كاسبينه والخوال العز عرفنا ومس سعد ليلي نفسه حزينه المريم يكفي تحدي الصقايل اسمهم وقت العزاوي محتمينه